لكل من يتساءل كيف سنشحن المنتجات لمخازن الأمازون وكيف أمازون يستقبل هذه المنتجات في مخازنه، إذا هذا الفيديو الملائم لأنني سأوضح لكم كيف العملية تتم بوضوح. طبعا الشرط الاساسي لشحن المنتجات لمخازن الامازون هو ان تكونوا مسجلين في موقع امازون كتجار للتسجيل في موقع امازون كتجار عليكم التوجه لموقع امازون سيلر سنترال ومن هناك تسجلوا كتجار وليس في موقع امازون نفسه تذكروا ذلك عند التسجيل في الموقع علينا اضافه المنتجات التي نريد بيعها في موقع امازون لمخزوننا الخاص في الحساب والذي يسمى الانفنتوري عند اضافه المنتجات لرابط الانفنتوري علينا ان ننشئ طلبيه استقبال لمخازن أمازون كل منتج نريد شحنه لمخازن الامازون يجب ان ننشئ له طلبيه استقبال ونعرف ما هو المنتج الذي سنشحنه الكميه ايضا الوزن والحجم الرزمة التي سنشحنها طبعا المنتج الذي سنشحنه يجب ان يكون معرف في رابط الانفنتوري من خلال تعريف طلبية الاستقبال أمازون سينشئ لنا نوعين من الباركود الباركود الأول هو باركود المنتج علينا لصقه على المنتج الذي سنشحنه أي إذا لنفترض أريد شحن 100 قطعة من منتج معين سينشئ لي 100 باركود للمنتج ويجب أن ألصق على المئة منتج هذا الباركود هذا هو مثال لباركود منتج سيكون مبين كود المنتج الخاص للامازون لهذا المنتج والذي يسمى بالاسن وتحته عنوان المنتج من ثم علينا انشاء باركود الرزمه هذا الباركود يجب لصقه على الرزمه التي ساشحنها لكي يتعرف عليها امازون عندما تصل للمخازن الخاصه بهم ويعرف صاحب هذه الرزمه لمن هذه الرزمه هذا هو مثال لباركود الرزمه سيكون مبين عنوانكم وعنوان المخزن وعنوان مخزن امازون الذي سنشحن اليه ووزن الرزمه بالكامل اذا عند لصق الباركود الخاص للمنتج على المنتجات ومن ثم تغليفها في رزم ولصق باركود الرزم علينا شحن هذه الرزم بنفسنا لمخازن الامازون امازون لن ياتي لبنادنا وياخذ هذه الرزم علينا نحن شحنها لهناك مهم جدا ان تكون الباركودز واضحه وقابله للقراءه لكي يستقبلها امازون بشكل كامل، وسؤالي لهذا الفيديو ما هي الصعوبات التي تواجهونها عند شحن منتجاتكم لمخازن الامازون؟ اكتبوا لي بالتعليقات وساحاول جاهدا مساعدتكم، ولكل من يحب التعرف على امازون اكثر انصحه مشاهده الفيديوهات المبينه هنا وايضا انصحكم الاشتراك في القناه زر الاشتراك مبين تحت الفيديو أنصحكم الضغط على الاشتراك ومتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية أيضا لا تنسوا عمل لايك للفيديو سأراكم في فيديو آخر